Zdaj, zapreš gumb? Kajški mečko zgleda. Oh, na Maldivi sva v je. Ne rabim si zapinat gumbov, če nočem. Ja? Kdo je to, Katja? Mhm. Na tlih, na jo nikaj čaka. Ko je to? Ne, oh. ja, to je neka šalolka. Iz so nam neki posnal. Na Maldive. na Maldive. A ti to oštekaš. Igralske sposobnosti plus ena. Glej to, ko sva Lojtrco domačji dobile. Kaj za kaj sva to dobile? Preprosto več zame. Ampak, veš, za kaj to dobile? Rad tega, ker so slovenski izdelki tako dobri, Tok vredni tega, da jih kupaš in ker bojo zamudile dejanski tisti moment, ko Lojtrco domačih se sproš, So nam po to poslali zato, da zdaj na Maldivih lahko živava vno dobro in, slovensko. In da se tudi sklep počutila kot doma. Ja, kolik dober. In dobrodošli ponovno v novi rubriki, ki se imenuje Nova runda s in Katjo. Kuk, kuk, kuk, kuk. Ja, Maldivi edition. Če bi mi en mesec nazaj rekel nekdo, da lahko testiram uh, lojtrco na Maldivih, bi se smejala. Ampak, da je to moja realnost oziroma najna realnost. Pa, da probamo. Koruzni pihančki iz pekarne piskač. To so zmeri unija, veš, ki imajo pol malo kalorij, pa ka se ti potem zataknejo noto za dne. To imajo ponavljata otroci pol radi veselime, da ne znam odkreti. Mm, mm. Koruzna moka je 98%, pole lepa sol. A za vse tiste, ki si želite, pa drugačnosti, Obaj to pa je to, ko sem mislila, da so drugač, da so ajdovi, alpake, ampak so pa pihančki z vlakninami. Sestava koruzna moka, pa jabolčne vlaknine. Kova? Ok, te so bolj trde. Zato imajo pa kur... Mm, koruzna, še one plaštice okus. Mm. Ampak zakaj je to dober med sabo na Maldivih, ker če si ta prav gorenc, ne plačuješ kosila tukaj, ampak si milijon stvari zamej sabo naklažal in prišparaš na enem obroku. Hvala lepa za več finančnih nasvetov, mi sledite na Instagramu in Lidlovem YouTube profilu. Najs. Nice. Kaj imaš to? Borovnico in med. Od čebelarne in ovak. Probi. Mm. Tak, mal kiselka smet. met. Dobar je. Bolan. Nem. Negače res bolan. Nekajče res bolan. Zdaj mm, veva, kaj bo jutro, zazdaj tri kjele. Na mestu ne gnile umetne marmelade. Kaj dobiš kle. To ne moraš več. Ja, sam je gnila pa umetna. Komiknaya. Ena mojih najljubših stvari iz Loiterce je pa tole. Tole je v bistvu Frosti ledeni čaj, ki je iz eko zališč čajov, silka, rozmarin. Noro. Ampak najboljše je to, ker je res vsežileno. Ne vem, če kdo tole lojtrco domačih uživa tako, kako uh, muže. Tlele. Mm -mm. frizura je on point, kaj je to? Vem to štrlih le. Pravijo, da ba je, ker je pol vroče, morš kompenzirati z vročo pijačev, ker je pol manj vroče. Poprobimo od Gibi Monopoli, čaj, vse je to voda, ne? Nekaj tudi. Ej, ena velika žlica, 20 g se boje dva MG CBD-ja. Pripusti v Zdavi deodorant, ker je pa pač obvezen, ki greš na dopust, ker smrdiš. In tukaj imamo silko. Tukaj imamo... A ja, so Rožmarin? Ne, bi rožmarin. Le moj zgodra. Katja, kje rapajska ti bldiši? Povej mi. <laughs> <laughs> Tega ciljka je naj, sam tole presenetljim v skotravo. Kaj prim pol? Kaj je izbrala linojsko travo, v ozadju pa se nama smeji Hasan. <laughs> in pa še, če smo pod stušom, ker se ne bomo slikali nagi, imamo pa eno najljubši stvari. In to je intimno uh, milo od cvetke. To pa uporablja vas Katju že res zelo par mesecov. Um, in je eno... No, no že kar več kot eno leto. Aha? Ja. No, in je pač za pa eno najboljših in ti mi Let's go, cvetko! Zdaj grem pa tudi jaz v vodo, ker sem oblečena prekomerno za 31 stopinj, se... Se vidimo prihodnič. Maha vas Maldivov.